احنا نتهيا الان مشهد مع الماكير استاذ باسم حناوي استاذ باسم شلون دبرت هذا الصبغ؟ كم كم لون صبغ يعني سويت؟ حتى تسوي لحيتي هي 25 لون استاذ لا لا صدق صدق صدق, صدق شلون؟ ها؟ شو بدي لك الواشويه يعني؟ لا يعني قصدي طلعته مضبوط كلش ايه ها؟ يلا هاي المرحله الثانيه احنا جاي نصور؟ المرحله الثانيه يعني أنت ما تعرف تكذب مو؟ لا لا لا. إيه لأن سجوانة قلت لهم الصبح اللي. <تصفيق> يلا شو تقول آه على المسلسل؟ شو تقول انت على المسلسل؟ شو تقول على المسلسل؟ أيه شيء حلو كثير واحلى شيء انه فيكم يا استاذ ان شاء الله ان شاء الله يعني أيه يعني انا انا اتوقع راح يشكل حضور مهم جدا ان شاء الله يا رب ان شاء الله و توقع بلستر. ان شاء الله يعني بمحله وهذا الفيديو ايضا راح نشره ورا عرض المسلسل ان شاء الله ان شاء الله مشاهده اولى يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله